بسوكوت بسوكوت יש ארבע מינים ארבע מינים יש לנו אתוג יש לולב יש הדס הדס יש ערובה אדרה א א ערובה ערובה ארבע. ארבע הדברים האלה הם שונים הם לא דומים, אחד אחד דומה לארבה, אבל שניים לא דומים לולב, לא vu לולב, אחד ואחרה, וששלושתם לא דומים לאיתרוק, האיתרוק משהו אחר, וששלושתם אחרים, מה זה אומר? מה זה אומר, <אנת> זה אומר כשאנחנו מתפללים להשאל, אנחנו צריכים לקחת את רוב, לולב, עדסים, ערבה, ערבה, ביחד ולהתפלל. זה לא דומה, לא דומה, לא דומה. זה טוב. אותו דבר פה, אנחנו האנשים שמתפללים צריכים שונה, שונה, שונה ביחד. זה טוב. אני... אולי, אולי, אולי אני דומה לאילן אבל אני פחות דומה לרובן לרובן פחות דומה אמרת התורה זה לא חשוב איך כל עולם לא דומים מייחד להתפלל ולא להגיד הרבה אנשים חושבים מה... עדה עדה שלי עדה עדה עדה עדה עדה שלי חוזין אבל אם זה לא מעידה שלי לא נרתי לא השם רוצה לא חשוב עדות לא חשוב ולא ביחד אתרוג לולב עדסים ערבה ביחד זה זה השם שלו אחדות אם לבד לבד לבד זה או אם נומר, במקום אתרוג אחד, ארבע אתרוגים במקום לולב אחד, ארבע לולבים לא שבט צריך מהשונים לקחת והשונה זה השם שלו נחדו נחדו תדע לולא, לא, לא, לא. אלום שרון, לא. לולא, ברוך אתה אדון איר. אמרו בילח אולא לא לולב שאנחנו so, קונים אותו בהתחלה <laughs> אנחנו <laughs> צריכים שויה סגו סגו סגו מה זה סגוג? מה יש לו אלים, ואנחנו, וכול, כול, אחד יש לו שתיים, שתיים, יש אלים בנים. אז אנחנו צריכים את מיקא שלו, מיקא, אז יש סגוג. מילתך עד למחר, סגו, סגו. האשכנזים שבודקים לULAR, הם פותחים, פותחים אותו. למה? הם רוצים לראות את, עליה, אמך, אמך קשי, שום סגו. בהתחלה של חג הסוכות לזכור את הלולב לזכור אותו בסוף סוכות בהקפה של דוד המלך לפתוח, לפתוח. למה? לא צריך לחשוש שהוא יפתח נגמר סוכות אז עדיף לפתוח נגמר ס, ס, ס, סוכות נגמר לפתוח שפי פסוף לפתוח וזה કેילו רבנים אומרים כיילו הלב מפתח כיילו בהתחלה של חג הסוכות דואגים אולי האמצה האמצה יפתח אז דפטרות סוגרים אותו אבל שנדבר שבי של של סוכות אין לא ידוק אז יפתח יפתח יפתח אז אז ארבעה. ערבה. ערבה עכשיו יש מדרש אחר שומר ארבעת אמנים של של סוכן ארבעת אמנים. Okay. אתוג אתוג זה שווה לאדם שיש לו תורה יש לו מעשים טובים. מהסיבה okay. שאתוג יש לו תורה מיישר את. לולא יש בו טעם, תמרים, אבל אין בו ריח. זה מתאים לאנשים יש להם תורה אין להם מעשים טובים עד אז, יש בו ריח אין בו אוכל. זה מתאים לאנשים שמעשים טובים אבל למות תורה לא לומדים לא לומדים תורה ערבה אין ברח ואין בטעם זה מתאים לאנשים שלא לומדים תורה ולא עושים מעשים טובים וכל הארבע מאתדים אותה ומתפללים לאשר יש מדרש אחר שאומר מדרש אחר שאומר את רוג זה לב לולב זה עמוד השדרה هذاز زيناي، زيناي. أتوقع لف. وطائرة. على الأقل أمود الشجرة، أمود الشجرة. هذاس هذاس زيناي، רגע, רגע, רגע זה עבר למה? לדרוג הלב שלי נמשך לדברים אחרים עברות צריך לאשר לשעבד את הלב לאשר שהלב לא ילך תאוות עמוד השדרה זה הגוף נמשך להנאות הגוף נמשך לתאבות בעלוליו לומר לנו להיות נאמנים להשם שהגוף יהיה נאמן להשם אתה שים זה העיניים העיניים נמשכות לשם ולשם צריך לשמור על אנימ ל'אשем. מה? תגמבי. תגמבי. מה? מה? והארבה? זה לדבר. זה לדבר. ארבה. זה פה. מה זה פה? דבורים. דבורים. אתה יכול לדבר. בפה. רוב האנשים בעולם מדברים בפה. יש אנשים מדברים שפת עיניים יש אנשים כן. שמדברים ב... ב, ב בכתיבה כן. יש אנשים מדברים בקריצות עיניים אבל הכל השם שלו דיבור דיבור זה שפתיים, הפה צריך לשעבד את הפה לשמיים <ח> שלא <ח> לדבר <ח> לשונרה <ח> ואירח אילות ודברים אסורים צריך לשעבד את הפה להשמע מובן מדרש מישי את רוג, מדרש מדרש מישי את רוג שווה לאברהם רוג, אברהם את רוקד את רוקד שווה לערבה בבית מלטוני יצחק הנהה ישר יעקב וערבה ערבה את תפרסם את שאח תתביא משהו בואו תביאו תביאו תביאו את הדבר הזה בואו די די אה תמצאי אראבה אמאדיעה הוא ראה אתה ראית היוסף טוב טוב קובי שואל מה הקשר את רוב אברהם לולב יצחק צחק הוא אומר גבוה אני מסביר יהודי לפני מאה שנה עזב את אירופה ברח גרמניה ברח באה לאמריקה הסוכנות קיבלו אותו סוכנות סוכנות קיבלו אותו משרד העולים קיבלו אותו הוא קיבל תקציב, שום דבר. <laughs> הוא <ומה> בא לאמריקה רעב, <laughs> הוא אין לו אוכל, אין לו בית. <laughs> מה הוא עשה? הוא הלך לבית הכנסת. בבית הכנסת אנשים ראו אותו, שאלו אותו, מאיפה אתה? מה השם שלך? אתה? יש לך אוכל? יש לך בית? יש לך עבודה? נתנו לו. הלב נפתח עזרו לו, בואו, בואו נעזור לך בוא. זה פיתוק אברהם אבינו אה? אברהם אבינו, הוא הראשון שפתח אוהל והכנסה בכל מיני מקומות, הלב שלו היה פתוח לאנשים לקבל, לקבל לתת להם לאכול לתת להם לשתות, לתת להם לישון זה אברהם אבינו, הוא הלב אה? הוא ההתרוג, עכשיו זה התפשך, אני עצמי הרבה פעמים הייתי בחוץ לארץ, הלכתי לבית הכנסת, פגשתי יהודי, הם עצמם שאלו אותי יש לך אוכל, יש לך בוא, בוא, אצל בבית הלב שלהם פתוח, בוא, בוא, מזמינים, אוטומטים, בוא בוא, בואו מאיפה יש לאנשים טבע טוב להזמין, מאיפה? זה היה טוב, זה הלב, זה היה רב השני, יצחק יצחק אבינו ביחד עם אבא שלו הולכים לעשות עקדה יצחק שואל את אבא איפה הוא עשה הכבס? איפה? איפה? איפה, איפה? <אב> האבא אומר לו השם יביא ואם השם לא יביא אתה הכבס <אח> יצחק אבינו הולך ישר לא פורח, לא מתחמק, לא מעכב הוא מסכים ללכת, הוא נתן את הכוח לכל היהודים בעולם דורות דורות דורות לעמוד לכבוד השם אפילו שיהודי נתפס והוא נע ואמרו לו תשנה את היעדות שלך יהודי לא מסכים לו לא אתה לא מסכים אתה תיסרף יהודים מסכים להיסרף החשוב שהוא נשאר יהודי מאיפה הכוח? זה מעלולה מי זה העלולה? יצחק השלישי זה יעקב אבינו הוא קשור לעדס עיניים חכבים אומרים התורה מספרת לנו שיעקב אבינו היה עשיר מאוד מאוד בחרן עשיר מאוד מאוד הרג, הרג, הרג, הרג, הרג, הרג. יעקב אבינו הרג. היה עשיר מאוד מאוד בחרן ביחד עם אבא של אנשים שלו שהשם שלו לבן וגם לבן עצמו לא מסכים לתת ליעקב ללכת לישראל לא מסכים לבן עצמו אומר מאיפה הברכה שלי, מאיפה ממך אתה יעקב מבין לי, משפיע עלי ברכה, אני לא מסכים שאתה תלך יעקב אבינו ברך יקב. למה? למה יעקב אבינו ברך? למה שישאר שם? טוב, יש אוכל, יש עושר, יש כבוד, יש הכל, שישאר שם למה הוא ברך לישראל? והסיבה שהוא מסתכל בעיניים שלו הוא מסתכל ורואה פה סביבה לא מתאימה להשתיים עשרה ילדים שלי לא מתאים אם אני רוצה לפתוח עם יהודי אי אפשר פה בסביבה ביחד עם סבא לבן סבא לבן לבן הוא שקרן מאוד מאוד הוא הרבה, הרבה. לא בתים שהילדים שלי ירוו. בסופו איזה יהודים יפשר ייודי ייודי? צריך <מח> לבוא לישראל בתוך <מח> סבא בישראל מי סבא <מח> בישראל? <מח> יצחק. <מח> <מח> <מח> של הילדים? <מח> <מח> הסבא של הילדים של הסבא של הילדים מי? <מח> יצחק. <מח> יצחק צדיק. <מח> הוא טוב שילדים ירוו אותו. ארבע ייודי. אז אנחנו רואים שיעקב שיע, אבינו הוא עיניים, מסתכל לרחוק אתה אמרת יש לאדז שלוש עלים שתיים פה ואחד פה זה שבפנים <חתום> הוא רואה את העתיד <חתום> האלה העיניים העיני, <חתום> רואים עכשיו עכשיו הנהה, עכשיו טוב, עכשיו יש כסף ברוך השם אבל העים של בפנים מסתכלת רחוק הוא לא טוב העתיד לא טוב צריך ללכת לישראל ביחד עם סבא יצחק שיביא ברכה שיביא קדושה שיביא תארה להקמת ארץ היהודי והרבי יוסף זה, יוסף זה ערבה ערבה זה פה למה? יוסף שהיה במצרים באו עשר אחים שלו אחים שלו באו <coughs> יוסף לא מדבר הוא מביא מתוקמת והוא אומר להם אתם מרגלים <ג> מרגלים <ג> מרגלים מרגלים הכל מרגלים מרגלים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 אומר לו אתם מרגלים מרגלים ניבלו את כולם שם בבית סוח בסוף אמר להם תשע הלכו לישראל שמוד נשאר בבית הסוח הרגע כשהם חזרו תפס אותם אמר להם בנימין אבד שלי זאת אומרת, יוסף רשע, רשע בסוף הוא מודה ואומר להם, אני יוסף האחים נבעלו אני יוסף האחים נבעלו, לא מאמינים בסוף, כן הם מאמינים איך? חכמים בתורה כתוב זה רשי אומר שהוא נתם להם לראות את הברית אבל התורה עצמה מה אומרת הוא אמר להם אני מדבר איתכם בעברית ולא לא הביא מטורגמן הוא עצמו דיבר בעברית בהתחלה שהוא אמר מרג מרגלים מרגלים אז הוא דיבר עם מטורגמן מצרי מטורגמן שהוא רצה לעשות עבד את בנימין הביאים את תוגמן מצרים אבל עכשיו שהוא לא להם אני יהודי! אני יוסף! הוא דיבר איתם בעברית כתוב בתורה פי המדבר תחשוב אנחנו בחוץ לארץ, מסתובבים בחוץ לארץ. אם אנשים מדברים אנגלית אבל אם פתאום אנחנו שומעים הוא מדבר עברית עברית? עברית? פה לא בשנה באיזה מקום בעולם שהוא מדבר מדבר עברית אמן כן טיפ חובה דרעי תחום אט חדו גלבי דרעי טוב את החיים וגם דא עברית היא החשובה כולם אומרים מטוטה בוא לפוש יצלם אותך בוא בוא ב יותר טוב באוד יותר טוב יותר טוב דבר דבר חולי Kita, hilang, hilang, kita, lagi, kita, eh, oh, betul دكتور بعده اسكروا رجلي برص برص عندنا لا لا لا ايش عندنا احنا نروح ايلان ספ שפ, ספיה עברית זה כישר אוטומט אוטומט כישר <מת> מזמין לשabbat מזמין לחתילה קיימת חתונה קיימת אנחנו אומרים כמה חשוב ספיה עברית זה התורה רוצה ללמד אותנו שספיה עברית צריך לישמר אם שומרים על עברית זה כישר לדורות זה יקר <מח> <מח> דעו <דה> זא <זה מח> המדרשים על ארבעת אמריק. עכשיו שמחת תורה. שמחת תורה. כדורסים את שמחת תורה נוזג. לאה מוזג. נומר כשיש יום הולדת ל דניאל. דניאל, בכמה אתה? 20 יו... הוא יום הולדת 20 וחצי הולדת. 20 וחצי 20. הוא יביא עוגה נרות נרות 20. דוגמה! <laughs> דוגמה! <laughs> הוא יעשה יום הולדת <laughs> בתאריך 20 ישבחי ישבחים <laughs> מה זה 20 וחצי יום הולדת? כן? יום הולדת 20 וחצי מפריע לך? מפריע לך אני רוצה? יום הולדת 20 וחצי <laughs> <laughs> זה לא <מתים>. <laughs> מה יום הולדת 20 וחצי? או 20 או 21 למה יום מולדת 20 וחצי? אותו דבר תראו תורה, תורה יום הולדת חג השבועות נולד, מתי? חג השבועות יום הולדת מתי? שמחת תורה מה חצי באמצע השנה יום הולדת זה צריך או שמחת תורה צריך בע חג השבועות, סימחה תורה. לא לא לא סימחה. למה דחקו חצי שנה? למה? אבל למה? למה הסוכה חה? הסוכה חה, יתוב. למה? למה סימחה תורה חצי שנה אחרי היום הולדת חג השבועות? מובהר השאלה? התשובה, הסיפור הסיפור זה התשובה יש מלך אחד שהוא מסתובב בים מסתובב והוא עצמו נפצר נפצר בא אדם אחד שהוא אני מסתובב הוא עצמו אני מאוד מאוד והוא חמש פעמים חשמל פע. פע. בפעם החמישית מציל אותו מרים אותו למהר מהר תחוף בית מצילים אותו טיפול, טיפול, נמרץ. נמרץ. טיפול נמרץ מהר יצילו. בסוף אומרים לו אתה יודע מי אתה מציל זה מח זה <תובב> ביער, הייתי הצלתי אותו המלך עצמו מזמין את הבחור העני אליו מזמין אותו הוא לו תודה רבה שהצלת אותי אני רוצה שאתה תגו בתוך הארמון שלי כבר הם בפנים חודש חודשיים המלך מזמין את הבחור לישיבה לדבר איתו הבחור חשב כבר חודשי מחשב הבחור בא המלך אומר לו אתה יודע יש לי בת בחוץ לארץ עוד מעט שלי תבוא לפה לפה אני רוצה שאתה והיא התכתנו שאתה הבחור ו'אבד שלי, שתכם תחתו, אבא. <אז> בד, אמר א' שאל אותך, אתה מסכים? <אז> أوتي بتوحقي مخورك ماكياج ماكياج ماكياج ماكياج ماكياج הבחורה ماكياج ماكياج ماكياج ماكياج ماكياج ماكياج הוא חושב הוא חושב הוא רואה אותה... חושב אולי היא טיפשה בטוח דווקא אני למה? למה לא מלכים כולם? דווקא אני למה? הוא מדבר איתה הוא רואה הבחורה מדברת יפה זה שצפה היא בלילה שיושנת מוזרה הוא לא יכול להגיד למלך אני לא מסכים למה מלך מסוכן אם אתה תגיד למלך אני לא מסכים המלך נפגע, יתלה אותך הוא מסכים, מסכים חתונה אולם, חתונה מזל טובה אבד ממני אבד לאן אלה הר שמח אביתי לו למה הוא מסחת בלילה הוא יושב אבא חו מי יודע משוגעת מי יודע למה דפקני למה למה לו דפקני אה איפה אני כן כבר מסיבת חתונה נגמרה הלך הביתה הוא רואה בחורה א', א', בדק אותה, בדק אותה, בלילה יושן אין, אין חלק, אין בעיה אפילו, א', חלק! הוא רואה בחורה, <laughs> בסדר גם <גבוה>, הוא, בהתחלה הוא דועל. בודק אותה פה, פה, פה בודק, רואה שהבחורה א', א', כבר עבר חצי שנה. הוא שהבחורה מצוינת. הבחור הולך למלך, אומר למלך, צריך חתונה עוד <חתונה> אומר לו חתונה, כולם שמחים, אני לא שמח, אני בורד. עכשיו שאני רואה הבחורה טובה א, א', א', עכשיו חתונה, סיבה, לחקוד, שמח מאוד מאוד, אותו דבר. ה' מציל עם ישראל, הלכו במדבר, מציל אותו, יצאו ממצרים, סוכן מצרים, סוכן, וה' מציל את היהודים. יצאו ממצרים, ה' אומר, אני מביא תורה. אבל עם ישראל מפחדים להגיד להשם לא למה? אולי יחזירו למצרים לא מצרים בחזרה <אח> <אח> <אח> זה הלכות של אינדיאנים אולי זה הלכות של אודו אודי פרה אסור לואים, קוגעים אולי זה הלכות של סיני, בודה מי יודע? לא אול פעם עוד יחסרו חג השבועות באה מסיבה שמח לו שנה למדו תורה רואה תורה מעניין חשבתי תורה פשוט? בפנים עמוק, מעניין, מתפעלים, כולם מתפעלים עכשיו אומרים לה' עוד פעם מסיבה. שמחת תורה, למה? עכשיו אנחנו מכירים תורה צריך לעשות מסיבה תכוון? זה הסיבה ששמחת תורה נדחתה בחצי שנה עכשיו שש, עוד שמחת תורה כתוב בפרשה, יום שני קראנו וזאת הברכה וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים יש, התורה אה התורה אומרת vou vou vou vamos vamos אני רוצה, אני רוצה vamos vamos מצווה לבקר את הרב מצווה 2 באו לבקר אותו 2 בחג הסוכות ها חג הסוכות מצווה לבקר את הרב טעאו באו לבקר אותו 2 אתה הולך לא הולך, אני בבית אס-אמס מה נשמע הרב? קובסדר, רב, באיזה שתיים שימשון, הפתעה לרפאיל, אס-אמס באיזה שעה תורה, ארצה משהו שתיים במצווה איפה? אפו, friendship של אבא. בפופס. קונן. מה המשמעות הדתית? מצווה לבוא לרב לראות את הרב בחג. בחג מצווה. אפו. לא באו. אז אני בטוח לא למדו עליה. אז עכשיו אני בהרשאה שנה הבאה מצווה לראות את הרב גם בפסח. בס בס. אהלבי יש בישא לאו? אוק מושים את האftar יש יש את זה. לא נח על זה את ואני עכשיו אשר משה. איש האלוהים מוזר? מוזר? משה מברך השם אומר אתה איש האלוהים למה? למה? אני חושב אני חושב מתאים איש האלוהים איש האלוהים מתאים יצאו ממצרים דם צפל דר עיני זה השם שלו איש משה פשוט אולי מתאים איש האלוקים בים איש האלוקים רבינים ישו, ישו, ישו הוא הולך על המים דבריה הוא הולך קדוש עפוך אצלנו משה ים קרא לשתיים איש האלוהים איש משה אולי משה עלה לער ארבעים יום ארבעים לילה יעשה פשama, לא אחד, לא שטח, לא גנוב, יש א משה, מתי יש א מתי? בא סופ שום למה? אלה רוחושים. מתי? או במיצרים, או בימים שנקרא, או במיתבאר שואל על الأرض. ארבעים יום, ארבעים לילה. מתי השם שלו איש האלוהים, למה? למה השם לא מתפעל? מתי השם מתפעל בסוף? איש האלוהים בברכה, למה? ומשה עצמו הוא מגן עלם ישראל 40 שנה מגן ושומר עלם ישראל, אם נומא. משה לו, במקום תביא נוח נוח, הוא מניג השם, השם אומר לו עם ישראל חטא בעגל צריך להשמיד נוח עשה אני יש לי טבע, יש לי ברוך השם אם אם מושלו לא מניג לא, נוח הוא המניג עם ישראל חטא במרגלים במרגלים, חטא והוא לא טוב השם כועס מאוד מאוד הוא אומר לנוח לנוח הוא אומר לו תזוז אני מחלה כולם נוח המחליט <מחליח> <מחליח> אבל במקום זה משה עומד אומר להשם מה פתאום מצרים יצחקו מצרים יגידו אתה לא יכול להיכנס לישראל אתה מפחד אתה חלש. תוקף, אם אתה מתעקש אותי תמחוק, תמחוק אותי או משה משה, אתם מבינים? ארבעים שנה משה מטפל בעם ישראל, מטפל, מטפל בסוף מה? בסוף כולם נכנסים לישראל הוא נשאר בידי משה נבטר איפה כולם להפגין בשבילי? אפו. אז וכולה itertools בשבילי ארבעים שנה אני מטפל בכם, מתלונן בשבילם מתפלל בשבילם ואתם פעם אחד על על נכון איך השם שלכם קנסקאו אנקאו קנסקאו אמג מיכה אל כלום כולם מאחפבד להם, נחלצים לישראל, נכנסים, יש ויזה, אחד אדום, משה, אצma, מה, מה שאמ, כולם צריכים ל-average, ל משה לא, קבורה אנחנו לא. <אף> צריך ל-average, לא בכולם אפשר, שמשה נפגע והוא מקלל? אולי. הוא נפגע ועכשיו הוא מקלל במקום לא לא לא הוא לא מקלל הוא שותק במקום הוא מברך בואו בואו מברך אותם שיהיה לך בהצלחה שיהיה לך דרך טובה חיים טובים מברך מברך מברך חשב אולי משה מקלל אולי משה שותק <laughs> במקום זה משה לבריאות בהצלחה מזל טוב לכולם דרך טובה עכשיו זה המבחן את זכית. עכשיו אתה השם שלך איש אלוהים. נפלה חל במצרים או שלו יקח רובל. רובל, בום. דם. אתה לא משה. אילן, קח אותו. וכולם הוא... בפנים. אפילו דניאל, דניאלו שבתאי. היה מקרא אבל אחד השם אומר בוא נראה שאתה נפגע אתה שולט בעצמך שאתה נפגע אתה אתה מזל טוב לבריאות או בוכה למה או אפוב מזל טוב בהצלחה לבריאות או בוכה אי נראה, למי משה שולט בעצמו השם אומר עכשיו איש אלוהים. עכשיו אתה איש אלוהים. פעם זה לא זה לא פעם, זה לא מבחן עכשיו זה מבחן עכשיו זה מבחן אווו, יפה מאוד אז עכשיו אבל על הרב הביט אבל לבד הוא ראשון אבל משה 40 שנה הולך במדבר עם ישראל עוזר להם ועוזר להם ועוזר להם בסוף מה? אפס נעזור לי, אפס מה? עם ישראל מקללים את משה והוא עצמו במקום זה מברך את כולם תורה שם מתפעל והשם רשם בתורה שמושה איש של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 لا تي لا تي تاب لا تي تاب لا تي تاب أستو אבל הוא לא איש האלוהים הוא לא איש האלוהים זה לא היה מתחד המוחד היה פסוף פסוף שהוא מברך את כולם ברכה אמיתית, נקייה בעלב ולא מתלונה למה כולם לא עוזרים לי, לא עוזרים אז השם כתב בתורה שמשה הוא איש אלוהים זה כל מה עכשיו דרשנו עד עכשיו זה העניין, הדרשה שלי בשומעים בבית הכנסת שלפני יום כיפור באה הדביר מי עוד באה? סליחות דביר שימשון עובדת סליחות, התפללנו, סליחות עפה, עפה, עפה בואו, בבית קרזר יאו, יאו, יאו יאו, יאו, עשינו סליחות עשינו אתרת אחה תפילה טוב ראו מתי רע מתי רע רע רע רע הדבר התכניסו. אתה אוכל מה? אכלתי. שמעו שאבא נחית בוראין. אכלתי. אוכל. אוכל. אוכל. אוכל. אוכל. אוכל. אוכל. אוכל. אוכל. אוכל. אוכל. אוכל. השגיח תודה חוקר שלה הבאה אתם תזכירו לי תעות תודיעו לי נלך סליחות תפילה אחר תמתרגום טוב. עכשיו. נכון. זה. ראשון. עכשיו חדש. עכשיו חדש. בראשית. אומר הראב אומר הראב הראב אומר. בראשית. اولى מכיר. מכירים מה. בראשית. ברב, שני, שלישי, 50, שישי, שישי, שישי שישית בראה את חווה עובר הרב כל מה בראשית זה מה זה? מה זה? לו מה למדו שהיו קטנים? לדוקמה דוקמה רווה רווה ותמיר מלמדים שמאיא מלמדים ילדים ילדים מבוגר אחרת אי אפשר לימוד עמוק ללמד ילדים אי אפשר אז ילדים מתים איזשהו גם שומעים ילדים קל. אבל מבוגרים אי אפשר מכיר כל אחד ואחד בשבת קורה פרשה לראות רשי לראות עמוק לא להגיד אני מכיר חכמים אומרים אדם הראשון אדם הראשון אנחנו לא מבינים מה זה אדם הראשון לא מבינים אדם הראשון אנחנו לא מבינים מה זה אדמרא אומר אדם הראשון מה זה? הוא בן אדם או מלאך אדם הראשון מה זה? מגמה שואל. אתה, הגמרה אתה, שואלת, אתה האדם. האדם הראשון, מה? אגממה שואל. אדם הראשון מאה ומלח או אדם? אתה מתע. אתה... אם ומלח, <laughs> אנחנו כולם בני אדם. אם ובני אדם, אנחנו חמורים כולם. לא תחמור. לא תחמור. אם <laughs> אם <laughs> אני מafi, <מביא> אדם הראשון. <laughs> מafi <מביא> אותו. <laughs> זה <laughs> אדם הראשון. מהו, מהו? אם הוא מלאך, אז כולם בני אדם, אנשים. אם הוא בן אדם, אז כולם המורים. היית לך לפחים? המורים? לא מבינים כלום. חמור. דוגמה, הגמרה רוצה להגיד. חמור, תביא חמור, כשאנחנו תיול בידך על המור, רחפנו על המור. חמור. בן אדם, אני בן אדם שווים? החמור הזה מבין אותי הוא החמור הזה יכול לדבר עליי עליי הוא מבין מי אני אותו דבר אדם הראשון הוא אדם אנחנו כולם שווים לא מבינים אותו הוא רמה אנחנו כולנו רבה נמוכה אנחנו לא יכולים לדבר עליו החמור הוא ידבר עליי החמור הוא לא מבין, הוא חמור הוא חמור הוא מבין, הוא... הוא לא מבין, אתה חמור אני בן אדם אחרת 奥또 דבר אדם הראשון הוא רמא קבורה אנחנו לא奥 또 דבר אנחנו לא יכולים לדבר על לא יכולים לדבר על מה דבר על הוא דבר ואחל בתבואר צי ילדים בקיל המים אנחנו חמודים לא מבינים אותו ומשו אחר אבל אנחנו מדברים על רק, רק מה שהדברה מספרת לנו מה שהדברה מספרת לנו אנחנו מדברים על ר אנחנו לא ממצים מעצמו לא יכולים לממצים מעצמו למה למה לא יכולים לממצים מעצמו למה מהסיבה שאנחנו חמורים חמור יאכל לדבר על בן אדם לא יאכל אנחנו יכולים לדבר מה כתוב בגמרא. אנחנו לא יכולים לאמצי מאצמנו, לא יכולים. לא בא? למה אנחנו לא יכולים לאמצי מאצמנו? על הדברים של לא בא? מה הסיבה שאנחנו חמודים? פילו? גמרא זה נבואה משם. גמרא אומרת اخشاب אני רוצה לספר לכם اخشاب אני רוצה לספר לכם על האדם הראשון אדם הראשון הגמרא אומרת شو هي גבוה مع الارض عاد السماي ايه הגמרא אומרת شو هي גבוה مع الارض عاد כמה קילומטר متوس כמה כמה זה בקילומטרים עשר קילומטר, אז האדם הראשון היה אחת עשרה קילומטר המטוס, אתה, כולם, תסתכלי מטוס אדם הראשון הפוך הבינו, הוא היה יותר מהמטוס 11 קילומטר אומר את הגמרה שהוא סרח סרח סרח סרח זה הכוונה הגמרה אומרת שהוא עשה את העבירה כשהאכל והתקוע הקדוש נתן לו מכה הוריד אותו הוא היה גבוה הוא כבר אכל, אז קבלת 2. אומרת שאדם הראשון הוא היה גדול יש רב חבר אומר שאדם הראשון הוא היה גדול מי עד אמריקה וואה וואה גדול אמריקה אתה אמריקה הוא הוא כן כאן עדה, כמה שעות? כמה, כמה? 15 שעות אדם הראשון רק עושה צעד הוא היה גדול הוא מכחת הוא עשה עבירה אשר מעח אותו מוריד אותו כמה? כמה? מי? כמה? הוא מאה את הגמרא, הוא מקבץ אותו מהעמה 50 מטר הוא היה ענק בעל 50 מטר 50 מטר, זה 17 קומות 17 קומות הוא היה כיפה وا وا 17 كومه دابا 22 كومه 50 متر حتى حتى حتى يا שאדם ريشون اشب اساف اساف خول لما كتبه بيقولكح من من من روسيا اكخ معف مع امريكا كمان من الصين خول מה ايه ده הראש, מאיפה, מהחול של ישראל okay. הגוף, מהחול של בבל עיראק okay. okay. בבל עיראק הגוף איראק בבל אתה עובד את הוא אותו אותו, אבל מאיפה. Okay. אז של הראש, של הראש, החול של הגוף מ- מ- בבל, ירד, רגע, העוף עяд עяд מ- אוסיה, מאמריקה, לאפריקה, לאוסטרליה, בסין, הכול והסב למה למה למה יש למה למה אתה ברישול, הכול אספור אותו מכל העולם? למה? למה? למה? למה? יש חוק שאומר גוף עם ניתוח כווה דוחה אותו הגוף הוא לא שלי, הוא לא שלי דוחה אותו, תביני? גוף עושים ניתוח מחליפים ועוד מחליפים, כווה מחליטים לב שריך כדורים, כל החיים כדורים נגיד שהגוף לא ידחה את ה... הוא לא שלי כלומר אותו, אותו דבר אם אדם הראשון רק מישראל, גוף מישראל אי אפשר לקבור אותו באמריקה אי אפשר לקבור אותו בצרפת אי אפשר לקבור אותו באוסטרליה למה האדם עומד, לא שלי לא שלי, היה, היה נפלט אז השם אסף את החול מכל העולם שאדם ימות, לא משנה איפה היא ימות, אפשר לקבור אותו. הגמרה אומרת, הגמרה אומרת... יאיר, אני באמצע שיעור, יותר מוכר לדבר. הגמרה אומרת, שאדם הראשון, הגוף שלו, בנווי, בנווי, מכל החיות, האופות, את בהמם, כל, אחד ויחיד תרמ, משהו מאצמו,和尚, שילב itself באדם הראשון, באדם הראשון, לא, לא, לא, לא, לא, היא יוד תמו משהו. אפיל תרמ אנשים. באים. אדם מריחש. באים. באים. מהנמר מהנמר على شيم عز من النمر النمر فوق با هو ומה אומר? ככה מכל החיות לקח לאדם הרשול. למה? אגדה <אג> אגמרא אומרת, הג, אומרת צריך להיות אז כנמר אז קל כנשר כנשר קל רצ קצבי קיבור אריה, כערי, גיבור אבל כל זה בשביל מה? לעשות רצון אביך שבשמי לעשות רצון אביך שבשמי אתם מבינים? אז השם לקח מכולה למה? למה? כלב, כלב הוא בעל הבית שלו כלב תבה שלו, כלב, תבה שלו בעל הבית שלו מה? הוא אוהב בן הבית שלי חתול אוהב ניקיון קוף אוהב שחוק נמר אוהב עז אייל אוהב לרוץ נשר אוהב תהלומות למעלה נשר לופ! פידד! פידד! אד אדית! פידד! מה אביטון? מה אביטון? דוד דוד דוד! גבירותים! צנеш שלום על המחלומות. תחולם. היי מה אדם אץ? השם עושה הכל תוך בן אדם אחד 100. הוא עצמו אז הוא עצמו רץ הוא עצמו סגרן הוא עצמו חלמן <laughs> חלם, <laughs> אתה מבין? <laughs> השם עשה מה הכל הכניס באדם <laughs> האדם הראשון השם עובד <laughs> אז אותו, באו המלכים, המלכים, שואלים את, את השם, אדם הראשון, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, זה, מה זה, מה זה, מבינים עוד مرة, Hashem אסא אדם הראשון, בנו, yeah. בנו אותו, לרגע, yeah. Hashem <coughs> לא אופין, <עובד>, מדובר, <coughs> <coughs> <coughs> אני, בשביל שיבינו, אז אני מדבר. אבל השם כתוב ביומר נעשה אדם השם רק מדבר מבינים? הוא לא עובד אני בשביל ההמצאה, בשביל ההצגה בשביל הפידאו אז אני אבל השם לא עושה עבודה פסטלינה הוא לא עובד רק מדבר, ביאו מבר, דאש רגע, חמש דקות, רגע, רגע. שואלים, מה זה, מה זה? השם אנה לא הראשון חכם יותר סוס, שו <laughs> אדם ראשון חמור חמור <laughs> סוס <laughs> כב לב אדם ראשון ממה עוד, מה עוד? וידא השם מודקן. אתה? אתה? אתה? אתה אדונן של כל העולם? שמעו. אבוח השם שלי. אמונהי, זה אתה מרשום ימצי? ימצי? מיתלע. כבר ברא את הגוף של האדם נפח רוח השם רוח רוח בתוך הפה קם הוא עמד אדם הראשון עמד והם מסתכל למעלה وقت سب حبيب بابا دي طايق اصلا يقولوا وقت تحيات ووقت عطور ووقت اكل ادم رشيد הוא מתחיל ואומר להשם מה מה רבו מעשיך האשם האדם הראשון מברך את השם ואומר מה רבו מעשיך האשם הגמרא אומרת שאדם הראשון היה לו הוא דומה לאלוהים <אח> אלוהים אחיות עצמם חשבו, אלוהים, אדם הראשון עומד, כולם חושבים, אלוהים. לא, לא, לא, אני לא, אני לא. אמר להם הפוך, יש אלוהים, כולם, גם אני צריך להשתחבות אליו, אנחנו צריכים להשתחבות. המורים, השם מלאך גאהות גאהות, לבש גאהות השם יכול להיות גאה ולבש הגמרה מספרת על הרב בנאה הגמרה מספרת על הרב בנאה שהוא מחפש גברים של צדיקים צובע בכחול גברים של צדיקים הרב בנאה הוא מסתובב, מסתובב הוא בא למערת המכפלה ונכנס הוא, נכנס, הוא לראות מצווה אברהם אבינו איפה, יצחק הוא נכנס. נכנס הוא ראה... yes. אברהם הוא יצחק הוא יעקב yes. עכשיו הוא רוצה הראשון yes. בנו yes. להיכנס, לראות את הראשון yes. למה yes. אדם הראשון זה פנים של השם yes. אי לראות yes. אבל הוא את העקב של האדם הראשון והעקב פתו כמו שמש רק העקב העקב כמו שמש כן, שמש אז מה? ופה מה? ופה מה? ופה מה? אי אלוהים אפשר לראות אתם מבין אני רוצה לסיים אני אני רוצה לסיים לא א א א א א א א א א א א א א אסור לאכול ואסור לגעת מי אמר לה אדם. אסור לאכול ואסור אדם לגעת? אדם, אדם, אדם, אדם הראשון. WHO אמר? ASHEM לוח. ASHEM דיבר לאדם הראשון. ASHEM לא דיבר לחובה. ASHEM <coughs> אמר לאדם הראשון אסור מה? <coughs> לאכול DEKOL. <coughs> אדם הראשון מוסיף <coughs> גם לגעת אסור. DEKOL. <coughs> <coughs> הוא מוסיף לאישה ומזיר אותה יהיה. אומר לה אסור לגעת אסור לאכול האישה זה... אומרת לנחש אסור לגעת אסור לאכול הנחש דוחף אותה היא נגע אומר לה את מתה <coughs> אז, אז לגעת זה המצאה גם לאכול זה המצע. חשמל, חשבתי. <laughs> חשבתי למה? אדם הראשון, בעל שלי, אמר לי אסור לגעת, אסור לאכול אני חשבתי לגעת, למה אסור? לגעת, חשמל לאכול זה רעל אז אני חשבתי בסוף <laughs> אני רואה חשמל, אין חשמל גם. רעל, זה גם לא רעל <laughs> לקראת זה בא לאדם הראשון אומרת לו توхал ادم الارشط توхал اخ عيشه تا تا وبصدق هي خشبه اسور لجاد اسور لاخول بسوف يراتا של אבל אדם ראשון לא באחד למה אבל שמע את השם לא לאכול הוא שמע את השם איך האישה לא שמעה את השם האישה אמרו לא לגעת לא לאכול בסוף היא ראית שלגעת אז גם לאכול אין בעיה, אז אכלה אבל אדם הראשון מה עשה? זאת אומרת שהסיפור הוא לא פשוט הסיפור הוא עמוק הסיפור של אדם הראשון הוא פשוט אם אתה חושב שהוא פשוט, אז אתה בגן, אז אתה בגן הוא פשוט, הוא כל אחד ואחד, בשבת יקרה כל אחד ואחד מחם, מחם חתל להם, אולי אינטרנט שימים, אולי נראה את זה עוד פעם אופי שכחת, נשימים להם נכניס להם בראש אוי, אם אתה חושב שאתה מכיר את הסיפור של אדם הראשון השם שלו גן אתה צריך בשבת לקרוא, להתעמק לראות פירושים השם ייתן לכולם אור בעיניים לא בריאים חיים חיים Thank you.